وآخر يقول آه غضبت مرة وكان عندي زوجتين وهما ساكنتين بالدور الثاني وقلت لهما بعد ما ضربتهما التي تنزل من الدرج فهي طالق ومحرمة علي مثل ما حرمت علي أمي أختي وأنا أقصد منعهما فقط وكنت شديد الغضب ونزلت إحداهما من الدرج والأخرى لم تنزل فليقع الطلاق والظهار أم لا إذا كنت قصدك مثل ما قلتها من النزول تخويفها ولنفرد ايقاع الطلاق الصحيح من اقوال العلماء ان فيه كفاره يمين ولا يقع على حسب نيته لان الرسول عليه السلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيقول عليه الطلاق من نزل من كنا فيطال من هذه الدرجه او محرمه والمقصود منعها حتى لا تنزل وليس قصدك فراقها ولا ايقاع الطلاق انما قصدت تخويفها ومنعها من النزول فالتي نزلت منهما عليك عنها كفاره يمين كطعام عشره مساكين او كسبتهم عشره عدد اصابع كل واحد له نصف ساعه تمر او رز او حنطه نصف من, من, من قلت البلد او تعشيه في بيتك طعام مصلح مطبوخ او تغديهم ونعم ولو نجد الاثنين يبقى كفرتين اي على كل بيت الكفاره نعم